هات يا هات. جالي على ما من من كل, من من كل, من من كل مصيره كلمات الشعر حسين صالح ان شاء الله علي بن جابر اللي زيدي. قدني من زمان مدعوب سالي وخليها على الله يا مهلا حياتي والمقاد راس مالي من حسين صالح باتسلى I'm ديو جهلي ولا ولا بحن قد عاد الوصلي انا شمسان الأبي فوق المغلا مكانك يا جبل شمسان علي وذي عامد سفوحك لا تغلى علي. ترجمة غادني من زمان متعب سليك قال انها على الله يا موهلهه عيات المقات الرزملي هون سن صالح بد شلنا